السّلام علیکم و اللہ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے روزے کے دوران خون نکلتا ہی ہے نا کوئی عرض نہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سینگی لگوا لیا کرتے تھے سینگی میں بھی وہ خون نکالا جاتا ہے